בסרטון הקודם, התחלנו למדל אוכלוסייה כפונקציה של זמן, ואמרנו שאולי קצב שינוי של האוכלוסייה ביחס לזמן יהיה פופורציונלי לאוכלוסייה עצמה, שהקצב יעלה ככל שאוכלוסייה תגדל. וכאשר אתם מנסים לפתור משוואה דיברציאלית זו, אתם מנסים למצוא ש-n של t ומקיימת זה, מצלנו שמערכית תעבוד. המערכית מקיימת את המשוואה הדיברציאלית הזו, וזה יראה כך. זה באופן ויזואלי, מתחילים באוכלוסייה של N0, זה ציר הזמן וזה ציר האוכלוסייה. ככל שהזמן גדל, האוכלוסייה גדלה באופן אקספוננציאלי, כאשר נגיד שיש פה עניין, מה עם תומס מלטוס צדק? שהסביבה אינה תומכת, נניח שהסביבה אינה תומכת נצבע הזאת בצבע אחר, נגיד שהסביבה, מה שאינה תומכת, יותר מ-K, יותר מאוכלוסייה של K, 7K. אז ברור שאוכלוסייה אינה יכולה לגדול, ולגדול עד לתקרה. הם לא היו מסוגלים, נעשיג מזון, או הם או משאבים, או כל, או כל דבר אפשרי. אם בוודאי יזעמו, מי יודע מה זה יהיה. אז הניסיון הראשון במידול אוכלוסייה לא ממש הצליח. בעיקר אתה מחנה של מלטות. וזה המקום שבו ול הולסט נכנס לתמונה. כבר שוק קרה את העבודה הזו. הוא אמר: אני יכול לעשות עבודה טובה, במדור שסוקית נאקוד שמלתוסם לדבר עליו. הוא אמר: שיש משהו שהם רוצים, שהם באמת רוצים זה משהו. בוא ניחת טוב זות. בוא ננסה להמדיר. הם לא רק מישב את הרצאה לתחרת. הוא קה את נגיד. בימקום, אימן קטן יותר, בודד משמועתי. ממה שאוכלוסייה יכולה לתמוך, אז זה גיוני שתהיה גדילה אקספוננציאלית. אבל אולי אני יכולים לרכך את זה, אולי להביא את הגדילה הזו ל-0, ש-n מתקרב ל-k. אז איך אנחנו יכולים לתאם את זה? נכפול את זה במשהו, שבו כאשר n הוא קטן, כאשר n הרבה יותר קטן מ-k, המינוח כאן קרוב ל-1. וכאשר n קרוב ל-k, המינוח הזה קרוב ל-0. אז נרשום זאת. וזה לא מטרות שלנו למינוח הזה, כאן. כאשר n קטן הרבה יותר מ-k, קטן הרבה יותר מ-k, קריית האוכלוסייה אינה בעילות כלל. אנחנו יכולים לвидו נקודות, נקודות האלה יכולים לקבל אחר, ויכולים לвидו נקודות, וקוו בקוו. והדבר הזה אומר ליתקרב לאחד, וכך יש לנו את המודל היישן. אבל כאשר אין מיתקרב לקי, אין מיתקרב לקי, אז הדבר הזה אומר ליתקרב. אז הדבר הזה או הביתוי הזה אומר מיתקרב ל- F מה שקורא זה שכאשר אין מיתקרב לגודל לגבול טבעי, התקרה של אוכלוסייה, אז זה מה שמשנה, זה מה שעושה, זה מה שמגיע לאפס, זה יגרום, לקצב הגדילה להתקרב לאפס. מזון יהפוך להיות נדיר, יהיה קשה יותר למצוא דברים. אז מה ניתן להרכיב כאן? שימוש בN ובK יש להם את התכונות האלה, ובשביל הכיף ניתן לעצור את הסרטון, ולעשות לבד לבנות ביטוי אלגברי פשוט, ולהשתמש בN ובK וב-K ואולי במספר אחר, אם תרגיש ביתו לביטוי שיש לו את התכונות האלו. אז בואו נראה אם נתחיל באחד, ונחסיר n לחלק ל-k, ונחסיר n לחלק ל-k. האם יש לזה את התכונות הבאות? כמובן שכן, כאשר n ממש קטן, אז מוטב להגיד כאשר זה קטן של k, זה יהיה חלק קטן, אז כל הדבר הזה יהיה קרוב לאחד. זה יהיה מעט קטן יותר מאחד. כאשר n מתקרב לקי, כשר n מתקרב יותר ויותר לקי, אז הדבר הזה כאן יתקרב לאחד. הכוונה שכל הביטוי הזה יתקרב לאפס. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. והדבר הזה כאן הוא למעשה, וזה מיושם בהמון דרכים, לא רק במידול אוכלוסייה, אלא רק... את הסיבות או המוטיבציה הראשונות שלו המשווה נבצרית אזו שכן אי למעסה מפורסמת משווה דברצלית לוגיסטיט משווה אף צנצנית לוגיסטיט ו בסרטון הבא אנחנו נפטור זאת וזה למעסה המשווה דברצלית פרידה אנחנו יכולים לפתור זוט, ותאכזנוקת פשטות שenie תגרנים זה מאוד צבוע יותר ממה שבימשך, אבל נבודל זה אחד. ונסתכל על פיתרון, הפיתרון הנמישב הזה הפיצלית הלוגיסטית, זה ה הלוגיסטית שيشו וביקרון ממה דלתה בדרך זה. אבל לפני שיפתר זוט, ננסה קודם, נפערש את המשבר הפיצלית הזה זה, ולחשוב, איך ה צורה של ה función יכולה להירעות. ועל מנת לעשות זאת, אנחנו נצייר כמה צירים. נצייר צירים. זה ציר זמן, T. זה ציר אוכלוסייה שלי, N. נעלה את המסך כאן, לפעמים הכתוביות מופיעות כאן, אי אפשר לראות זה. אנחנו חשוב כמה שינויים, כמה מצבים. אם ההתחלה שלנו, אם N בזמן 0, Uh, זכרו A הוא פונקציה של T, אז uh, הזמן שווה uh, N שווה ל-0. Uh, אז המינוח הזה יהיה שווה 0, אז קצב השינוי יהיה 0, אז זה uh, לא נוסיף בכלל אוכלוסייה. וזה טוב, uh, כי אם אוכלוסייה היא 0, איך נהיה מסוגל אם נוסיף אוכלוסייה? שם אף אחד ללדת ילדים, uh, יש uh, בעצם פתרון אחד קבוע למשוואת אפריציאלית הזו, uh, שהיא רק N של T שווה ל -0. וזה מקיים את המשווה הדיברציאלית הלוגיסטית. אם החולסייה מתחילה ב-0, אם n התחלתי הוא 0, אז נהיה ב-0 לנצח. זה מה שבעצם יקרה בחיים. אם אין אף אחד שילד ילדים, קש... קייף לחשוב על מצב אחר. אם החולסייה שלנו, אם n התחלתי שווה ל-k, מה יקרה אם n התחלתי שווה ל... ש... זה k כאן. מה קורה שאם בזמן שווה ל-0, זו אוכלוסייה שלנו. אם n שווה ל-k, אז 1 1, וזה הדבר הזה הוא 0, ואז קצב אוכלוסייה שלנו משתנה, זה יהיה 0. אז אם האוכלוסייה שלי היא 0, אז לאחר זמן קצר האוכלוסייה היא עדיין k. אם קצב השינוי של אוכלוסייה הוא 0, אז משמעות של האוכלוסייה נשארת קבועה. האוכלוסייה תישאר שם, ב-k, וזה אפשרי. מלטוס אומר שאולי זה גדל, מעט מעבר לקיבולת של הסביבה, ואז יהיה אולי שיטפון, או ויריקן, או רעב, וממשיך. אז למטרות שלנו איננו יכולים למדל שום דבר באופן מוחלט למטרות שלנו, זה טוב מספיק. אנו בגבולות של מה שהסביבה יכולה להתמודד, או פשוט נישרים. ואז אנחנו נשארים שם. זה פתרון קבוע נוסף. ש של אם זה מתחיל, כדאי אתם מחוים להריח מדוות ניימת חבותים הם חשובים. אם נתחיל ב- F S נתחיל ב- K נישאר ב- K אז אן של T נישאר K. אז כדאי נחשוב על המצב התרמיוני. בואו אני אشرح לך חלוסיות חלטות ש- E K. אז זה אני יהיה... אشرح לך חלוסיה את החלטות ש- F S ש- F S יגדלנה מ- F יש אנשים שיכולים את וקטנה מ- K. אז אנחנו לא מנסים לגמרי את משאבי הסביבה, או את האדמה, או את האוכל, או את המים, או כל דבר אחר. אז מה יקרה? שוב, אנחנו רק עושים סקיצה, ואז נפתור את זה בסרטון הבא. אז כאשר n הוא הרבה יותר נמוך מ-k, זה חלק קטן מ-k, המינוח הזה יהיה עיקרי שמשפיע זה. כיוון שזה חלק קטן של k, גם בדרך שנסרטט נראה ששישית או שביעית ממנו, או שמינית מקי. אז 1 מינוס 1 חקי 7, זה יהיה 7 חקי 8, 8 חקי 8, 7 חקי 8, זה מה שהכתיב, זה מה שהכתיב, מה שיהיה קצב הגדילה. זה מה שמכתיב את זה, אנחנו יכולים להסתכל על עוד נחשוב על זה ככה, ככל שאוכלוסייה הגדילה, קצב הגדול יעלה. אז فخور شغل السيئه שלנו גדלה השיקוף שלנו יה גבוה יותר ניה יותר ויותר ניה יותר ויותר תלול כאשר n יתקרב ל k הדבר הזה יה זה יהיה קירוב, קירוב ל 1 מינוס זה יהיה מספר מאוד קטן מאוד יגרום לכל דבר הזה להתקרב לאפס כאשר n יתקרב ל k כל הדבר הזה כן יתאזן הנומיה לכיוון k הפתרון פתרון משווואת דיפרפציאלית לוגיסטית אמור לראות משהו כזה מה מה התנאים ההתחלתיים שלכם? אם התנאים מתחלתיים שלכם הם כאן, אולי זה עושה משהו כאן אם התנאים מתחלתיים שלכם כאן, אז הוא עושה משהו כזה אולי זה עושה משהו כזה ושוב, זה מה שנחמד בולפתום משווואה דיפרפציאלית אפילו לפני ניתן רק לקבל אינטואיציה רק מלחשוב על המשוואה הדיפרפציאלית על איך היא תהיה כאן או כאשר קצב בגדילה שלו או ל ככל ש n עולה וכאן ככל ש n מתקרב ל k קצב בגדילה שלו יורד בסרטון ה-10 נפתח abu n פתרון לזה ונראה אם זה ימת את האינטואיציה שלנו